سؤال يسألونني اياه كثيرا هل يسمح ايباي بيع منتجات بموقعه بطريقة الدروب شيبينج؟ اذا في هذا الفيديو سنتعرف على الجواب مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي والجواب هو نعم موقع ايبي يسمح العمل في موقعه بطريقه الدروب شيبينج حتى انه يوجد في صفحات المساعده الموجوده بموقع ايبي فقره كامله تشرح عن الموضوع الرابط للفقره سيكون مبين تحت الفيديو وفيها ايبي يكتب انه يسمح للتجار استعمال طريقه الدروب شيبينج بشرط ان يضمن وصول المنتج للزبون وان التاجر اي نحن هم المسؤولون عن المنتجات التي سنبيعها ايضا ايباي يكتب ان التجار ليس مجبر ان يخبر الزبائن انه يعمل بطريقه الدروب شيبينغ عندما يبيعه اضافة الى ذلك لو موقع ايباي لم يسمح استعمال هذه الطريقه لما كنا نرى هذه الكميه من الاشخاص يستعملونها ويعملون بها في الموقع اذا الجواب الاكيد لهذا السؤال هو نعم يمكنكم العمل بطريقه الدروب شيبينغ في موقع ايباي ولكل الاشخاص المعنيه ببدء العمل بطريقه الدروب شيبينغ جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تشرح لكم كيفية فعل ذلك وكل ما عليكم فعله هو كتابة تفاصيلكم بالرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات لا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لاكاديمية كامبوس لمتابعه كل ما هو جديد عن موقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح بمشروعكم ساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو